подивитися залишок заборгованості по кредитам від Таскомбанку, а дзвонити потрібно з фінансового номеру, який прив'язаний до вашої позики. Для цього візьміть один із документів, який підтверджує вашу особистість. Подивитися залишок заборгованості по кредитам від Таскомбанку можна декількома способами. Для цього перейдіть за відповідним посиланням зі стартової сторінки сайту банку, введіть логін та пароль, та перейдіть на вкладку Кредити. Також ви можете подзвонити у службу підтримки банку, будьте готові назвати оператору певні дані, такі як з прізвище, М'я по-батькові, кодове слово, номер кредитного договору, дзвонити потрібно з фінансового номеру, який прив'язаний до вашої позики. Ви також можете подивитись необхідну інформацію на сайті у онлайн-підтримці чи відвідавши одне з відділень банку. Для цього візьміть один із документів, який підтверджує вашу особистість, наприклад, паспорт.